Для населення, яке так мало пенсії куча, то звісно це добре. І трамвай, і тролейбус умірено страшно. Ну взагалі, вже бояться перестали сильно. Водій тролейбуса Микола Герасимов на підприємстві працює півроку. Чоловік говорить, попри військовий стан робота подобається, а допомагати миколаївцям пересуватись містом необхідно. Додає, самому не страшно. Ну, людям, конечно, страшно. Когда починається бомбёжка, да, стр... слышим выстрел. стараємося поближе к высадить поближе к убежищу. щоб там не вышли и спрятались, а сами недалеко заезжаем в парк и прячемся тоже в убежище. Ну потом заканчивается это, опять на линию. Пасажири ставляте и с порозомием. Пассажиры Очень рады, что мы, конечно, ездим. Маршруток стало меньше, потому что понимаем, бензина нет. И у нас как-то военное время, и проезд бесплатный. Люди все стараются ехать бесплатно. Потому что мы понимаем, что у них денег обрез. Щодня містом курсують 15 тролейбусів з автономним ходом, що дозволяє об'їхати несправності на лінії. Робочий день водіїв починається о 7 і закінчується о 16-й, аби до комендантської години змогли дістатись до мілок. Люди виходять, працюють, всі без принудового, От, самі приходять, ті, хто самі добирається, ті при нас підприємці підвозимо і організовуємо, всю роботу. Ми зупинили на підприємстві і іншу поточну роботу. Бригади, які займаються то 1 ТО т 2 щореди ремонтами, ми не снували ремонти, в тобто, принципі, це по плану у нас заплановано, продовжуємо делать. Е, це означає, ну, потом ще сейчас бригада стоїть, показує останню нову. Трамваї і тролейбуси у місті працюють за дещо зміненими маршрутами. Валентина Гурова, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.